Ahojky lidičky. Máme tu prvé sedmém zajímavou akcičku. dáme to, že osvoncí členy do nekruku, která začne tvořit kontent z různých her, nebo jen tak z retardovaných hovorů. Jak se k nám dostat? Je to úplně jednoduché. Stačí pod tímto videem kliknout na odkaz a vyplnit příslušný formulář do jedné hodiny. Časy vylimit samozřejmě má ještě 8 minut na to, abyste si mohli zkontrolovat otázku po otázce. Jenomže je to úplně jednoduché. Máte tam pouze pár podmínek, které musíte splňovat. Tak přejeme hodně štěstí. Hodně štěstí a, za a zatím čau. čau.